Hej, jag heter Mia och jag jobbar på Akademiskt skrivcentrum på Örebro universitets bibliotek. I den här filmen så tänkte jag prata om styckets struktur och hur du ska förhålla dig till det i ditt akademiska skrivande. Och stycket, ja det är textens viktigaste byggsten. Det är genom stycket som du ordnar din information och det är stycket som är vägvisare för din läsare i texten. Varje stycke innehåller en tanke och när ett nytt stycke börjar så ger du en signal om att nu kommer det en ny tanke. Och jag tänkte att jag skulle börja med att visa hur du ska markera ett stycke i din text. Och då finns det två vägar att välja mellan och det är antingen blankrad eller indrag. Det här är blankrad där du helt enkelt har en blankrad mellan stycken. Och det här är indrag där du väljer att dra in den översta raden i stycket en bit in på raden. Och du väljer ett av de här, du blandar dem alltså inte, utan du väljer ett sätt att presentera på. Sen finns det någonting som heter hybridstycken och det ser ut så här. Det innebär att man hoppar ner på en ny rad inom ett stycke. Och det här är någonting som inte rekommenderas, utan det här skapar snarare ett intryck av att du är osäker på hur du ska göra dina stycken. Så det här ska du helst undvika. Och det är viktigt att du tänker igenom hur du gör dina stycken, därför att det här otydligt, ja då ställer du väldigt höga krav på din läsare. Men det visar även på en osäkerhet kring vad som hör ihop i texten. Genom att du inte gör en styckendelning som är korrekt så säger du till läsaren att du inte heller riktigt vet hur innehållet hänger ihop. Och se till att inte ha för långa stycken och inte heller för korta stycken, för det visar naturligtvis också på osäkerhet. Om vi tänker oss att det här är din text och varje klyfta är ditt stycke Då ska varje sån här klyfta vara självbärande Därför varje stycke i en akademisk text är självbärande Du kan läsa de här stycken oberoende av andra stycken Dessutom så kan varje stycke återges i en mening och Vad menar jag då med det? Jo, en del av styckets uppbyggnad innebär att stycket kan återges i en mening och den här meningen kallas för kärnmening. Och den här kärnmeningen det är ett väldigt konkret verktyg för dig att använda i ditt skrivande som hjälper dig att fokusera och strukturera din text och framförallt att fokusera på den här textens röda tråd. Och då är det så att om vi då ser det här som texten här har du stycket så har varje stycke en kärnmening. Och den här kärnmeningen det är första meningen i ditt stycke. Den återger det viktigaste, den visar hur den skiljer sig från andra stycken. Det är inledning till styckets övriga innehåll och det är en generell mening eftersom den inte kan täcka upp precis allting som du har i stycket. Men kan kärnmeningen placeras någon annanstans i texten? Ja, ibland gör den faktiskt det. Till exempel i en inledning så kommer ju syftet sist, vilket är inledningens kärnmening. Du kan använda kärnmeningen ibland för att invända mot någonting. Och då kan den komma på en annan plats än på första plats. Men rekommendationen är att vi vill ha kärnmeningen först. Och i huvudsak så är den placerad först. Sen vidare efter den här kärnmeningen... Ja, då kan du utveckla ett resonemang, kanske exemplifiera, konkretisera, fördjupa, invända mot eller någonting. Så att den här kärnmeningen inte bara blir en kärna utan det faktiskt blir en klyfta. Sen när det kommer till din läsare så hjälper den här styckestrukturen att förstå din text. Och läsaren får veta i början vad stycket kommer att handla om. Det är också så att om du har en van läsare som är van vid att läsa akademiska texter som till exempel din lärare så finns det en viss förväntan på att din text ska se ut på det här sättet och utan den här strukturen så leder det till ganska stor förvirring för man har mycket svårare att ta till sig din text. Så, stycken det är din byggsten. Varje stycke inleds med en kärnmening. Och varje stycke ska vara självbärande och det är det här då som hjälper till att skapa den röda tråden genom ditt arbete och hjälper till att fokusera på innehållet. Och känner du nu, hmm, nej jag kanske inte riktigt har fått till det här, ja men gå in i din text och åtgärda det helt enkelt. Men det får jag tacka så mycket för mig och så får jag önska dig lycka till med ditt akademiska skrivande. Hej då!